Фотографиня Наталя Пономаренко представила на виставці дві світлини батьків із новонародженими. Каже, працює акушеркою у дев'ятому пологу будинку Запоріжжя, а у вільний час фотографує родини. Протягом річної праці фотографом зробила 40 світлин. Ідея прийшла. Ідея фотографувати прийшла, коли я спостерігала за батьками. Вони з телефонами фотографували свої моменти. Це так важливо, і тому вирішила допомогти з цим сюжетним моментом. Купила камеру, поговорила з головним лікарем. Він не погодився, і ось зараз я поєдную роботу акушерки і фотографа. Ось ця фотосесія зроблена, де батьки вже в палаті, тому що тема пологів особиста. Не кожен готовий її висвітлювати. Їжегодна дню города. Щорічно до Дня міста ми відкриваємо фотовиставку запорізьких фотохудожників і членів Запорізького фотоклубу. У передвісці Дня міста ми вирішили показати красу нашого міста – рідний край, природи і людей. Тут вони прекрасно показані. Особливо Павло Тодоров зробив гарні жіночі портрети, Володимир Мальцев показав природу. Молоді автори, наприклад, Наталія Пономаренко, показала новонароджених дітей, красу дитини. І медицину показав наш член фотоклубу Лещенко. Валерій Кошеленко каже: фотомистецтво пановує протягом 10 років. На виставці до дня міста представив 4 світлини. Роботи зділені в теченні Світлини зроблені протягом останнього року. Це загалом жінки. Ну, а коні це моя окрема пристрасть. У мене половина моїх робіт пов'язана з тваринами або портретами. Це новий опыт для мене. Це новий досвід для мене. До цього я взагалі не відвідувала виставки. Навіть не здогадувалася, що у Запоріжжі є таке цікаве місце. На виставці зображені цікаві моменти містян: споруд, є навіть народження дитини. Тому всім раджу прийти та насолодитися, побачити наше місто з іншого боку. За словами голови Запорізької обласної організації Національної спілки фотохудожників України Олега Бурбовського, виставка діятиме до 5 жовтня. Вхід вільний. Ольга Ванова, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.